Det er Alarmcentralen. Hallo. Jeg tæller med Iben? Hej, Altså Undskyld, du? du ved godt, du har ringet 112, ikke? Ja. Ja, og har du brug for hjælp? Ja. Skal du skal ikke være bange. Du har drukket i Nej, det er, nej det jeg ikke. Nå. Hvorfor har du ringet 112? Det vil jeg have at sige. Det er... Ja, du skal sige det. Ja. Nej, men... men så er det lige mig. Okay, men, jeg lægger på nu. Hej. Jeg er bare ude at køre lidt. Jeg skal... Jeg er køre. Hvem er du sammen med? Jeg skal til, jeg. Jamen, det Iben, ved personen, du er sammen med, at du har ringet 1 -2? Nej. Okay. Hvem tror du du har ringet til? Hemmelskab. Er det dit barn? Ja. Okay, godt. Bliv ved med det, Iben, og så stiller jeg spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til, okay? Ja. Tak. Personen, som du er sammen med, er det, er det en, du kender? Mhm. Har et våben? I en person, du er sammen med. Har et våben.